I denne her mørke tid, så er det rart, at vi kan få lov til at arbejde med nogle farver. Og nu skal jeg vise jer, hvordan I laver et super nemt tyldskørt, som kan bruges for eksempel til fastedagen, eller hvis du skal til festival eller karneval. Så det vi skal i gang med, det er simpelthen at klippe i noget tyld. Og det her tyldskørt, det har valgt at klippe i tre forskellige farver tyld. Og til sådan en... Børnestørrelse 2 til 6 år, der skal man bruge en meter af hver farve, altså cirka 3 meter. Det er selvfølgelig afhængigt af, hvor meget strut og man vil have på, men hvis man er 5 år, så vil man gerne have meget strut. Men strimlerne vi klipper, de skal være 25 cm brede. Så tylen ligger her i 140 cm foldet, som man køber det fra rullen af, og så klipper vi strimler på 25 cm. Og tyld er jo et meget nemt materiale at arbejde i, der er ikke noget, der skal zigzagges, der er ikke noget, der travler. Så har jeg den strimmel her, som hænger sammen heroppe i folkkanten, og jeg har ægkanten hernede. Den folder jeg lige på midten, sådan her. Og så klipper jeg lige en spids, fordi jeg vil gerne have, at det sådan bliver lidt blomsteragtigt i bunden, sådan lidt alfeagtigt. Så jeg klipper en spids her. Og man kan godt tegne skabelomisk, hvis man vil have alle en spidser lige, men jeg synes egentlig, det giver liv til skørtet, hvis det er sådan lidt med løs hånd, at det får lidt forskellige svej i, i de her spidser. Og her i den anden ende, på samme måde, jeg klipper lige en spids. Sådan er. Så ud af de 25 cm, der har jeg nu to baner med de her sådan spidser i hver ende. Og så har jeg gjort det. Jeg har lige taget mig sammen og klippet dem på forhånd. De ligger her, og jeg har lagt dem ind nu skiftevis i farverne. Og det er igen, om man vil have system eller ikke vil have system. Så har jeg nu lagt dem her i rød og pink og gul skiftevis. Så når de ligger hen ved symaskinen, så tager jeg henholdsvis en af de tre farver på skift. Så lad os gå hen til symaskinen, fordi nu skal vi have syet den ene søm, det kræver, for at få lavet det tyldskørt. Så er vi klar til at sy, og det vi skal lave, det er en løbegang op i tyldskørtet. Vi skal bruge noget almindelig blød elastik, og nogle en enkelt klubberklips til at holde elastikken. Og så har jeg ellers klar her med almindelig ligeudsøgning. En 40 nål har jeg sat i, og jeg har en almindelig god polyestertråd i over- og undertråd. Og stinglængden er almindelig på ca. 2,5 mm. Og så skal vi så folde vores baner her. Og jeg vil gerne have den for lidt differencieret længde, altså længden ikke bliver helt en, så jeg skal ikke lægge dem på halvvejen her. Den skal lige nulres lidt op efter, så den får lidt forskellig længde. Og det tager jeg også sådan lidt lange, om de skal være lidt korte eller lidt lange, så der bliver noget liv i skørtet. Så altså folder den, men lidt for skudt her. Og så skal vi have elastikken lagt ind med det samme. Og jeg binder lige en, en knude her i starten af elastikken. Og så skal vi have den lagt ind i løbegangen, heroppe i toppen. Og det er så her, jeg får brug for cloverklipsen til at holde fast i min elastik. Sådan her. Og det vil sige, at jeg får elastikken sygt ind med det samme, så jeg skal ikke bøvle med at trække det igennem alle de her etapper af tyld. Og så sørger jeg med cirka en løbegang på omkring 2 cm bredde, altså fra folkkanten. ned. Der skal være lidt luft, fordi der kommer mange rynker, så der skal være god plads til elastikken herinde. Sådan her. Og så er det ellers bare af hen over alle de forskellige tynstykker. en samling med den næste farve og igen, jeg folder den og går ikke så meget op i, om den bliver foldet i præcis samme længde ligger det her ind omkring elastikken og så laver jeg lige sådan en lille overlap her så der lige er et par centimeter, der overlapper hinanden her op i elastikken Der. Skal lige ud. Så. så her er simpelthen lige et par centimeter, der overlapper hinanden og så fortsætter vi ind over den næste farve her med løbegangen Og så er det bare derud af med de 12 stykker til forsiden og 12 stykker til bagsiden, så der rigtig kommer sus i skørterne. For at vi ikke skal have flere meter elastik i gang, så undervejs, når jeg er ved at sy alle banerne sammen, så kan vi sagtens lige trække lidt i elastikken. Og så få dannet nogle af rynkerne her undervejs. Og fordeler den bare hele vejen hen. Så det kan gøre lige nogle stop ind imellem og få rynkerne fordelt undervejs. Så kom jeg igennem alle 24 dele i tyldt og kommer hen til enden her og så laver jeg simpelthen bare lige et lille hæft sådan her og så er det simpelthen bare et spørgsmål om at få trukket elastikken sammen så vi har en taljehvide der passer sådan en børnestørrelse så det er noget med elastikken skal måle omkring 55 cm eller sådan noget. Og så binder vi en knude sammen, og så får vi simpelthen strut for alle pengene her. Så her har vi de to ender, vi skal have bunden sammen. Åh, vi flyver rundt om ørerne her med klubber og klips og alt muligt, der drøner ned på gulvet. Og vi prøver simpelthen med et godt gammeldags øh, hårbrunnsklog. Sådan her. Og de her to ender i elastikken, dem kan jeg godt finde på lige at gå ind og hæfte fast i tyllen her, så vi er sikre på at knuden ikke glider op. Så jeg kører bare et lille hæft oven i elastikken her. Bare lige et lille hæft, så vi har fat i elastikken her på sider. Vi har lidt mere hold i den end bare knude. Så klikker vi lige elastik af. Og trådænderne her. Og har man nu fået en forskydning, som er lidt for stor i nogle af spidserne, jamen så er tyllen jo så taknemmelig, at man bare kan gå ind og klippe det til. Lad os se, hvordan det kommer til at passe på vores gie herhenne. Så fik vi lavet tyldskørtet til lille pigen. Og det blev da herligt og flot og med masser af strut på. Og det her det er så 3 meter tyld. Og der har man så en fornemmelse af at vurdere, om der skal være lidt eller meget strut. Så flot til faste laven, eller skal det bare ud over flyverdragten, så er tyld jo et herligt billigt materiale. Så der er plads til at få flere tyldsnederdel på budgettet. Og skulle du have en ret overskud, så er det simpelthen verdens bedste fnukbørst. når man nu har fået fnuller på tøjet. Så har man simpelthen super god fjerner i et lille bitte stykke tyld. God fornøjelse med projekterne.